Sziasztok, ebben a videóban sampont készítek házilag. Az alapanyagok összekészítése után első körben összekeverem a Planet F c a a növényiglicerint és a decilglukozidot. A Planet F C bőrkímélő habzást segítő tenzid, amely a hajat könnyen fésülhetővé, rugalmassá és puhává teszi. A decilglukozid a habzást és a tisztítást segíti elő, a növényiglicerint pedig nedvességmegkötő hatású és hidratálja a bőrt. Miután alaposan összekevertem, hozzáadagalom a forró vizet, csomó mentesre keverem az egészet. A lauria glukozid, olyan sűrítő tenzid, amely habképzésre és a haj kondicionálására szolgál. Ezzel kihűlésig keverem. A samponomhoz hozzáadagolom a keratint amely erősíti a hajat és a bőrt. A keratinos samponok jótékony hatása szinte azonnal érezhető a hajon. Az E-vitamin az egyik legjelentősebb antioxidáns, bőrápoló, hidratáló és gyulladásgátló hatású. A rokonszál, bőrbarát tartósítószer, amely megakadályozza a baktériumok és a gombák szaporodását. Mivel csak savas közegben hatékony, ezért a kozmetikum pH-értékét avval korrigálni kell. A teljseb egyébként hidratál és bőrpuhító hatású. A samponhoz mindenki igény szerint különböző illóolajakat tehet, én az édesnarancsot és a mentát szeretem, így most is ez kerül a samponba. Miután alaposan összekevertük, már csak flakonba kell önteni. A kész sampont érdemes legalább 5 órára a hűtőbe tenni, ezek után fogja elérni azt a sűrű állagot, amivel a leginkább hasonlítani fog a bolti megfelelőjéhez. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hamarosan ismét találkozunk. Sziasztok!